Чому іноді потрібно відкладати свої справи і буквально сповільнювати свій темп? Сповільнюючись, ви відчуєте автентичність, наголошую, свого життя. Коли людина поспішає, то мені цікаво, а куди ж вона так спішить? Невже до своєї фінішної прямої? Замість того, щоб насолоджуватися тим процесом, який йде, тому що кінець у всіх однаковий, поспішати глобально немає сенсу. Бо від поспіху, розумних думок і рішень не приходить. Часто, коли ми сповільнюємося і знаходимося у певній паузі, може ви помічали, коли ви стоїте у душі і на вас л'ється вода і створюється ось цей білий шум, часто приходять найкращі рішення різних ситуацій. Поспіх, він справді лише краде час і може здаватися, що ну, просто пролетів день сповільнення ж дає вам відчуття цього часу. У процесі сповільнення ви будете розуміти себе краще, образно чути свій внутрішній голос, який просто не може до вас докричатися через присутність неймовірної кількості шуму, який створюється, тому що ми постійно кудись поспішаємо.